Imádkozunk, testvéreim. Háladással állunk meg szent színed előtt, mennyi atyánk. Magasztalunk téged a drága, kiváltságos lehetőségért, hogy valamennyien házadban lehetünk, és a te drága ígét körül tölthetjük el az időt. Magasztalunk Téged, Istenünk, azért, hogy ígéreted szerint itt leszel velünk, itt leszel közöttünk, drága a lelked által. Köszönjük azt, hogy a te ígéd ma is hatalmas arra, hogy a hatást elvégezze életünkben, mint az eső és a hó, mert küldezze földre, megásztatja a talajt, ugye te ígéd sem tér hozzád vissza üresen, ha talál engedelmes, megüresített szívekre. Kérünk, hogy légy velünk ez alkalommal, fogadd el háladásunkat, fogadd el szolgálatunkat. Bár téged mennyi lények dicsőítenek és hódolnak néked szüntelen, de tudjuk, hogy elfogadod a gyarló, Háladásunkat, dicsőítésünket és szolgálatunkat is, ha töredelmes szívből, lélekből van az. Magasztalunk, hogy meghallgatsz, a drága Úr Jézus Krisztus megváltunk érdemében. Amen. Amen. Énekelni fogjuk Hithangjai 653-as énekét. Hithangjai 653. A testvére, én nyissuk meg a Bibliánkat Pálapostolnak. Filipe Belekhez írt első levele, bocsánat, levele első részéhez. A 27. verstől olvassuk az igét a rész végéig, a 30. versig. Filipe Belekhez írt levél első rész 27. versétől. A 30. versig Isten ígéje szól hozzánk. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látvántiteket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok egy lélekben, egy érzéssel, vihaskodván az evangélium hitéért. És meg nem félelmén semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé. És ez az Isten van. Mert néktek adatott a kegyelem a Krisztusért. Nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Amen. Isten ígéjére kérünk áldást. Lélekben imádkozunk mindannyian hangos imában. én és Tibor kérem, hogy vezessen bennünket. Köszönjük személyesen, mennyit is -e, szívünket a Tei ígény befogadására. meg a igaz szólóját, hogy erővel és mennyi hatalommal tudja hirdetni a te igényedet. Foglaljunk helyet. 194-es szám énekét énekeljük kit 194. Élünk-e az urbanó társaim? <Szor> Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus drága nevében. Amint említve volt már, ha az Úr éltet minket jövő vasárnap, az édesanyákról is megemlékezünk a délután Istentisztelet keretében. Újra említem a tábort a gyermekeknek, július 18-ától kérem, hogy jelenkezzenek, aki szeretnének velünk táborozni nagybánya mellett Kővárfonácon. Ezen a héten, csütörtökön fél héttől kérjük, hogy jöjjenek el a zeneórára gyermekek, akik tanulnak, hogy az Úrnak szolgáljanak. Pénteken az Isten tisztelet után énekóra is meg lesz tartva. A tegnapi napon egy másik örvendetes eseményen vehettünk részt, amikor Cseke Barnabás és Kabai Helga eljegyezték egymást. Kívánjuk jegyességükre, életükre, jövőjükre az Úr gazdag áldását. Igeszakaszt olvasok a 20. Zsoltárból, ahol ezt, ez van megírva. A második verstől. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged a Jákób istenének neve, Küldjön néked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg ételáldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a Mistenünk nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Amen. Örömmel üdvözlünk, teljes szívből szeretettel, őszintén köszöntünk. gyűlökezett az Úr Jézus Krisztusban. Madin után fő gondolatunk a felolvasott ige az evangéliumhoz méltó élet. Az evangéliumhoz méltó élet. Ezzel kapcsolatosan három rövid gondolat, ami foglalkoztatott, szeretném elmondani a testvéreknek. Miben áll az evangéliumhoz méltó élet először? A magán életünkre vonatkozóan. Méltó élet az evangélumhoz, a mi saját életünkben, magán életünkben. Azt olvassuk az Ephésus-beliekhez írott levélben, Kérlek azért titeket én kifogóly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, melyel elhivatatok. teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel elszenvedni egymás szeretetben, igyekezvény megtartani a lélekegységét a békességnek kötelében. Járatok úgy, mint illik elhivatástokhoz. Ez a szó nagyon sokat foglal magába, valamennyien tudjuk, ismerjük ezeket a fogalmakat. Nincs is idő arra, hogy erről sokat beszéljek, ez alkalommal. A magánéletünkben a Krisztushoz, a Krisztus evangéliumához méltó élet hogyan nyilvánul meg. Vonatkozik ez elsősorban a szolgálattevékre, az ige Jó példa erre az esdrás főpap élete. Azt olvasuk Esdrás könyvének 7. rész 10. versében, hogy Esdrás teljes szívvel, tökéletességgel kereste az Urat, és az ő ígéjét, az ő törvényét kereste, cselekedte, és azután pedig tanította Isten törvényét. Tehát az első az, hogy keressük Isten ígéjét, akaratát életünkre nézve, és ezt bevigyük a gyakorlat életünkben. Akkor lesz Krisztus evangéliumá az méltő, mi életünk, egyéni életünk. Aztán, ha Isten méltat arra, hogy... Az evangéliumot továbbadjuk másoknak, akkor lehet tanítani, lehet mondani másoknak. A sorrend az, hogy keresni, tudakolni Isten igényét és cselekedni azt, azután pedig tanítani. De vonatkozik ez mindannyiunkra, nem csak a szolgálattevőkre, mert ami illik elhivatásunkhoz, amint az Efézus belekezít levélben fogalmaz Pálapostól, minden hívőre vonatkozik. Akik szövetséget kötöttünk Jézus Krisztussal, az ő népéhez, a gyülekezethez tartozunk, és fogadást tettünk, hogy hűek leszünk hozzá, mint halálig. ami elhivatásunk magaslatán kell állnunk, és mindenki a maga helyén jó elkismerettel, teljes alázatossággal, szelítséggel, hosszú tűréssel, és ehhez hasonló drága erényekkel kell megéljük az evangéliumhoz méltó életet. Aztán tovább, azt olvasok Isten igényben, ennek a versnek a második felében, Akár távol lévén azt halljam, dolgaitok felől, akár menvén is látvány hiteket, akár távol lévén azt halljam, dolgaitok felől, hogy megállatok egy lélekben, egy érzéssel, viaskodván az evangélium hiteért. Itt a közösség életről is van szó a továbbiakban, és amint egyen-egyenként Krisztus evangéliumához méltó életet kell élnünk a magánéletünkben, úgy a közösség életben is meg kell ezt éljük. És ez a közösségélet nem is olyan könnyű, mert az, az apostol úgy fogalmaz, hogy egy lélekben, egy érzéssel. Az első gyülekezetre, az vonatkozott a Jeruzsálemi gyülekezetre, hogy szívük, lelkük egy volt. És még elődeinkről is azt lehet mondani, nagy nagyszüleinktől, hallottuk szüleinktől azt, hogy nagyon szerették egymást, egy. Szívvel, egy lélekkel együtt voltak a testvérek, amennyire csak lehetett volt, akkor is hiba volt, akkor is bűn és sátán, de az egység sokkal inkább nyilvánvaló volt, mint ma. Talán ez a drága állapot, ez a kívánnivaló állapot ma már egyre távolabb kerül tőlünk. Egy lélekben, egy érzéssel, viaskodván. A közös ellenség, a sátán és az ő hatalma ellen, az ő levegőbali hatalmasságnak az országa ellen. Együtt felvenni a harcot, és együtt viaskodni egy lélekkel, egy érzéssel. Sokkal inkább talán az az állapot lesz ma, holnap jellemző gyülekezeteinkre, hívő népünkre, ami a bírák könyvének utolsó versében van, és ahol azt olvasok Isten égében, hogy nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő személy előtt, ha Krisztus, ami királyunk, nincs ott életünkben. Ha Krisztus nem királyunk, akkor azt cselekesszük mindenki, ami jónak látszik az ő szeme előtt. És nincs testvéri együttélés, a közösségi életet nem támogatjuk, a gyülekezeti fegyelmet nem gyakoroljuk, nem gyakorolhatjuk, nincs szeretet, nincs egység közöttünk. Milyen jó lenne, hogyha nem e felé haladnánk, hanem sokkal inkább az egy lélek, az egy érzés jellemezne bennünket a közösségi életben is. És nem lenne széthúzás, nem lenne pártoskodás, és nem lennének magunk szabta útak, hanem járnunk együtt közösségi életben. És ez lenne jellemző gyülekezetünkre, hogy egy lélekkel, egy érzéssel harcolunk a közös ellenség a sátán ellen. Aztán egy másik, harmadik gondolatban pedig azt szeretném, amit a 29. versben találunk, Megemlíteni. mert néktek adatot, az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Krisztusért lehet hinni és kell hinni Krisztusban, de ugyanakkor az a kegyelem is adatott, akkor annak a gyülekezetnek, a filippi gyülekezetnek, akiknek életében valóság volt és mindennapi volt az, hogy szenvedtek a Krisztusért, és méltóká éjtettek arra, hogy nem csak higgyenek a Krisztusban, az evangéliumhoz méltó életet nem csak úgy éljék meg, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, hanem hogyha kell, akkor szenvedjenek is ő érettel. Ma úgy van, hogy jól létben élünk, távol van tőlünk a szenvedés, aztán. Magas az életszínvonal, úgy néz ki, hogy közösségre sincs nagy szükség, megéljük a magunk életét. Még sokszor Isten jelenlétét sem veszük igénybe úgy, ahogy kellene, és ahogy igénybe vennénk a nyomorúság, a szorongattatás közepette. És a Krisztushoz méltó életet a szenvedésben, a nyomorúságban megélni csak úgy lehet, hogyha... Hiszünk ő benne, tökéletesen hiszünk ő benne is, már most, amikor még elkerülnek bennünket a szenvedések, a nyomorúság, a betegség, akkor hiszünk ő benne tökéletes szívvel, teljes szívvel, hogy a szenvedés idejére is felkészülhessünk, hogy ő érette méltóknak találtassunk szenvedni is, és a Krisztus evangéliumához méltó életet akár nyomorúságban, Sorongatatásban, akár jólétben, békességben, csendességben tudnunk megélni az ő segítsége által. Azt gondoltuk, amikor ezelőtt jó néhány évvel, egy negyed évszázaddal megváltozott a rendszer, és szabadság lett, hogy mennyire fogja lelkéletünket is ez elősegíteni, hogy mennyire növekvő lesz a mi lelkéletünk, mert megvan minden, minden adottság arra nézve, hogy szabadon gyakorolhatjuk a mi lelki hívő életünket. És mégis úgy van, hogy talán a nagy szabadság sokszor ürügy a testnek, a túl nagy kényelem pedig megint akadály arra nézve, hogy a mi hívő életünket, az evangéliumhoz méltó életünket helyes módon éljük meg. Az Úr segítsen bennünket. Amint hallottuk ezt már délelőtt is, Pálapostól arra az állapotra jutott el, hogy... Megtanulta, hogy mindenben megelégedett volt a szenvedésben is, a szűkölködésben, a bővölködésben egyaránt. És ez az állapot őt arra készítette, hogy neki, ha élni kellett Krisztusért, akkor élt Krisztusért. Ha szenvedni kellett, és fel kellett készülni a halára Krisztusért, akkor erre is kész volt. Nekünk jelenleg élni kell Krisztusért. Az Úr tegye, alkalmassá életünket, és tartsunk bűnbánatot ma után, amikor a Krisztus evangéliumához méltó életre, életre vagyunk felszólítva magatartásra, hogy legyen kész a szívünk, az életünk úgy békességben, és jólétben, egészségben, mint betegségben, nyomorúságban, üldöztetésben, szenvedésben, ő élni, és ha kell, ő élette szenvedni és meghalni is, hogy az evangélium, bennünk megvalósuljon a Krisztus evangéliumához méltóan éljünk, járjunk, és járunk elhivatásunkhoz egyéni, közösségéletünkben az Úr segítségét kérve, és legyen győzedelmes a mi hívő életünk. Ezt kívánom. Amen. Ismét meghallgatjuk a Fóhóskar szolgálatát, azt követőleg bizonságtevést vagy költeményt kérünk. Várok egy kicsit, ha a testvérek hamarabb jönnek, hogy ne pont én legyek az első, de egy szeretnék felolvasni a Zef beliekhez írt levél, negyedik részét, ha ez már meg volt említve a mai délután, de ez alapján szeretnék bizonyságot tenni. A negyedik rész, első versé, második és harmadik. Kérlek azért titeket én kifogjom. Vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Amikor készültem, hogy mai délután szolgáljak, ezt az ige adta nekem az Úr, és láttam azt, hogy evangéliumhoz méltóan méltó élet, ez a mai téma délután. Mikor elolvastam, akkor már az első vers nekem sokat mondott, és figyelmeztetett arra, hogy elhivatásomhoz méltóan kell éljek, úgy kell eljárjak a hétköznapokban, hogy ezt meglássák én rajtam, és ahogy az evangéliumhoz illik. Rájöttem arra, hogy nem elég csak vasárnaponként vagy ünnepnaponként evangéliumhoz méltóan élni, Isten szerint élni, hanem az evangéliumot a hétköznapokban is meg kell élni. A hétköznapokban is Istent ö, kell meglássák rajtunk, és ö, őt kell, hogy tükrözzem. Sokszor többet él egy hiteles, hívő élet. Azt, ha látják rajtunk, hogy ö, én Isten gyermeke vagyok, ö, és sajnos... Ö, vannak olyan alkalmak, amikor nem mindig látható ez én rajtam, és nem mindig ezt tűkrözöm. És ez az igeves nagyon megvizsgált engem, hogy próbáljak meg még jobban, és Istenre figyelni, és az ő evangéliumához méltóan élni. A második igevestől kezdve, amikor olvastam, rávilágított az ige. Nagyon rám, hogy Sokszor nem vagyok alázatos, hosszú tűrő, vagy szelid, vagy sokszor mások felé a szeretetem nem olyan, amilyen kellene legyen. És rájöttem arra, hogy még nagyon sokat kell változzak, nagyon sokat kell fejlődjek ahhoz, hogy tényleg igazából az én életem az evangéliumhoz méltó legyen. Az, aki az evangéliumhoz méltón Életet próbál megélni itt ebben a földi létben, Isten ezt majd meg fogja jutalmozni, és nem marad adós vele. Én kívánom a magam is a testvérek részére, hogy figyeljünk Istenre, és amennyiben rajtunk áll, próbáljunk meg a hétköznapokban, ott, ahol dolgozunk, ahol járunk, hogy... Meglássák rajtunk a Krisztust, és ami a legfontosabb, hogy evangéliumhoz méltó életet éljünk meg naponként. Amen. Közösen énekejük hit hangi 437-es szám énekét, mi alatt elkészül az a szolgálatra. Az a szolgálata után pedig ismét kérek bizonyságtevést vagy költeményt. Volt egy ember, aki a lélek indításából ment a templomba, hát én is úgy érzem, hogy a lélek indított, hogy jöjjek és végezem el a szolgálaton. Délelőtt az imaórán az éneklésről volt a téma, és van egy énekem, amit el szeretnék énekelni. Mert van egy régi ének, azt mondja, hogy ma itt vagyunk, és hol leszünk holnap, bizontalan nekünk minden nap, sem ég, sem föld arról, nem... Te, nem Tehet, hogy a halál még ma nem keres, hát megragadom a alkalmot, addig még élek. Még ma van hely a keresztnél, számodra drága testvér, a golgotán érted is fújt, ötsebből a drága vér. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma, ma! Vár, atyád, Még ma van hely a keresznél. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma! Nagy hatalmak döltek rómba az évszázadok nyomán. De a kereszt fénye egyre, fényesebb a gulgotán. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma, Vár, érne miért Még ma van-e a keresztnél? Jöjj még ma, ó, jöjj még ma. Ha még minden fényben úszik, minden javad szolgálja, emlékezz meg teremtődről, tőled ezt ő elvárja. Jöjj még ma, ó, jöjj még máma, vár atyád, ó, miért ne még ma van hely a keresztnél, jöjj még ma, ó, még ma. Körülötted minden sürget, igyekezne tény tovább. Ma még van hely a keresztnél, vár az Atyai ház. Jöjj még ma, ó, jöjj még máma, Vár a tyádó, jönnél, Még ma van hely a keresztnél, Jöjj még ma, ó, jöjj még ma, Napjaink, min röpke álom, Tűnnek nyomtalon de var -e egy dicső hajlék, ott nem leszünk hontalon. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma vár a tyád, ó, miért ne jönném? Még ma van hely a keresztnél. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma. Lehet máma utoljára, Zörgetnek a szívednél. Gondold jól át, lelked, súrsát, van még hely a keresztnél. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma, ma. a tár, ó, miért ne jönnél. Még ma van hely a keresztnél. Jöjj még ma, ó, jöjj még ma. Amen. Kérjük ismét az énekkal szolgálatát, azt követőleg ismét egy hogy vagy költeményt kérünk. Folyamán már indítva éreztem magam, hogy délután tegyek bizonyságot a gyülekezetnek. Bózis testvér is megbíztatott, és ezért kiáltom most, tegyek bizonyságot. Mondta, hogy az evangélium munkájáról, és azt mondtam, hogy az életemről is szeretnék bizonyságot tenni. Az Ézsás próféta könyvének az 55. részéből olvasok két igeverset, bibliaverset, és majd a 103. Zsoltár részből. Mert nem olyan az én gondolataim, a ti gondolataitok, mert nem olyan az én gondolataim, a ti gondolataitok, és nem, mert nem az én gondolatom, a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Így szól az Úr. Mert amilyen magasabbak az egek a fölné, aképpen éppen magasabbak az én útaim, útaiknál, és gondolataim, gondolataitoknál. Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne semmi jó téteményeiről. Megbocs, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utát Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem peddődik, mind untalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizetnékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme, az őt félük iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól olyan messze veti el től tőlünk a mi védkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt iránt. Úgy olvastam a Lézsás könyvében, hogy Isten gondolata nem olyan, mint az ember gondolata. 1939. április 24-én születtem, és elmondta Édesám, hogy beteges gyermek voltam, és sokat hurcoltak keresztül a bükkön, akkor nem volt még semmilyen kocsi szüleimnek, csak lábuszok volt, és az ülés a karjaiba volt, úgy vitt a bükkön, hogy hányszor vitt keresztül volt egy Máton Mártonfi, Mártonfi nevezeti doktor, ahhoz vitt. Már édesapám beleunt a hurcolásba, azt mondta, hogy ő nem bíz többet. Édesanyám kérelte, hogy még egyszer menjen el velem. És elvitt, és azt kérdezte a doktor, amikor meglátszott, hogy hát még mindig él az a koplaló. Tehát arra gondol, hogy nem olyan az ember gondolata, mint az Isten gondolata. A szüleim már úgy gondolták, és a doktor is, hogy nem érem meg a 77 évet. Isten gondolatja más volt. És megsegített Isten, meggyógyított. Kegyelmében hordozott mindez idáig. Pár nehéz körülmények között nőttünk fel, nem úgy, mint a mostani fiatalok, mint unokáink. Tortát ettünk, de máli tortát legtöbbet, amíg nem volt krémse. De még abból se volt mindig elég. 11 éves koromig így éltem a szüleimnél, és majd árván maradtunk, elkerültem nevelők, szülőkhöz. Ahol volt már kenyér, csak azt már úgy, úgy ettem a kenyeret, mint egy mostoha. Nem volt az az anyai szeretet. Egészen 22 éves koromig éltem ott, és akkor megnősültem, megváltozott az életem. Akkor már nem mint mosto hanem örömmel éltünk, feleségemmel együtt, sok nehéz próbák között. Örömmel és bajban értük meg ezt az életet. Jóisten megáldott. Hat gyerekkel, 31 unokával, amiből 30 még él, és 12. Dédunokából. Így éltük az életünket egészen 24 éves koromig, az evangélium nem hatott rám. nem értettem én fejemmel, vagy fülemmel hallottam, a szíveim, szívem még nem ment. 1965-ben ért el az evangélium, attól kezdtem el az evangélium szerint élni, bár nem tudtam mindig méltóan élni hozzá, tudom, elismerem. De az az vigasztalt, amit olvastam, hogy Isten nem bűneim szerint bánt velem, nem kögyörő és irgalmas volt, és kegyelmes volt hozzám, megtartott mindez idáig. Azt is elmondom, hogy itt miután Jó Isten új életet adott, több szolgálattal is megbíztak itt, és örömmel vállaltam bármire is készítettek. És azt is el kell mondjam, hogy 12 évet, itt forgolódtam a gyülekezet körül, volt megszakítás, de az összeszámolom, az utolsó évben nyolc év azelőtt volt még négy, hogy tizenkét évet szolgáltam itt gyülekezet körül, künn is, benn is, és azt akarom elmondani, hogy ez idő alatt tudom, hogy sokakat megbotránkoztattam, soknak megnehezett a szívem, szívök irántam, mindahogy nekem is némelyek iránt. És Igyekeztem azért, hogy lenyelni, megszabadulni tőle. És jóisten kegyelmes volt hozzám, ebben a körülményekben is megtartott. Hálás voltam azért, hogy Jóisten adott kegyelmet. El kell mondjam, amikor a kis szobám bútórá jöttem ki, letérdeltem, Istennek hálát adtam azért, hogy adott erőt nekem, hogy végezzem feladatomat úgy gyarló módon. S kértem, hogy bocsásson meg azokért a dolgokért, amit nem helyesen tettem, amit nem, amiben nem dicsőült meg az úr neve. Tehát azt említettem az előbb, hogy némelyeknek meg megnehezedett a szívök, nem úgy szóltam, nem úgy cselekedtem, de az enyém is néha-néha. Most azért kérem a testvéreket, hogy bocsássonok meg nekem, kérem a legkisebbtől egész a pásztor testvérig, amit hibáztam, Fedezzel az Úr Jézus vére, bocsássák meg nekem, és az szívem vágya, hogy hátra időmet, időnket, éljünk Istennek méltóan, tetsző életet, az evangéliumhoz méltóan járjunk el, ez a szívem vágya, hogy gyülekezetünkkel, családommal együtt. Ebben segítsenek a testvérek, és segítsünk egymást, hogy az evangélium tegye meg a kellő hatást az életemben, az életünkben hogy amikor innen el kell mennünk, amikor meg kell álljunk az Úr előtt, azt hangozzék felünk, jó vagyunk, jó jámbor, és Menj be a te Urod örömére. Amen. A befejezés után a vezetőség tagjét kérjük visszámaradni. Közösen fogunk énekelni fennállva a Hithangé 685-ös énekeit, Mielatt készülünk szívünkben az éghajlet és meghallgatására, 685 szeretnék Jézus folyton veled járni. A testvéreim mintha a menyország alkotmányából alaptörvényéből lenne itt egy kivonat egy részlet amely a menyország polgáraira vonatkozik azokra akik a menyországhoz tartoznak vannak polgári törvények amelyek minden országban vonatkoznak a polgárokra és úgy van ez isten országával is hogy a menyország polgáraira vonatkoznak azok a törvények, amelyeket itt az ígében találunk. <tört> Filippi egy különleges város volt, ott Macedóniában, Görögország északi részén él, ugyanis állítólag megkapta az úgynevezett római jogot, itáliai jogot. Az itáliai jog azt jelentette, hogy a város... Jó lehet, nem Itália területén van, de az abban lévő polgárok úgy tekintetnek, mintha Itália területén élnének. A város polgárainak tehát különleges státuszuk volt, különleges helyzetben voltak. Ezt a képet, vagy ezt a helyzetet használva mondja az apostol a gyülekezett tagjairal nézve, hogy ami országunk mennyekben van, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, mondja a harmadik részben. Úgy látom, hogy az első dolog, amit nekünk figyelembe kell vennünk, ami vonatkozik a mennyország polgáraira az, hogy tudatosítaniuk kell magukban, hogy ők a mennyországhoz tartoznak. Hogy polgárjoguk van a mennyben. Ebből következik az, hogy ehhez méltó életet kell élniük. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. És azután még van egy lépés, az pedig az, hogy ezért az országért harcolni is kell. Ennek terjedéséért és győzelméért. Nem testi eszközökkel, nem földi síkon történik ez a küzdelem, hanem lelki síkon. Szellemi harc ez, a hitnek szép harca. Be sokat beszélnek manapság ugye a külhoni állampolgárságról, hogy van-e állampolgárságod, ilyen vagy olyan. De itt most másféle polgárságot kell tudatosítanunk magunkban, hogy kik vagyunk mi valójában. Tehát az első dolog, amire szeretnék utalni itt az, hogy minden hívőnek tudatosítania kell magában, hogy a mennyországhoz tartozik, hogy Isten országának a polgára, hogy nevét felírták az élet könyvében, hogy van új élete, hogy Isten családjához tartozik, bele született Isten családjába. És nincs itt maradandó városunk, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél. A jövendőt keressük. Főleg mi, akik különleges helyzetben vagyunk itt Erdélyben, amikor külföldiek kérdezik, hogy hova valósi vagyok, meg bizonyos kérdő éveket kell kitölteni, típusnyomtatványokat, hát ott azt. Az alatt, hogy nationality, vagy nacionalitáte, azt kell írni, hogy román. Mert ez van az útlevélben. De hát én nem vagyok román. Én magyar vagyok. És akkor azt kérdezik, jó, mikor költöztem Romániába? Én nem költöztem. Hát a szüleit költöztek? Nem, a szüleim A A nagyszüleim nagyszülei se költöztek, ők is ott születtek. Hát akkor hogy vagy? Román vagy, vagy magyar vagy? Mert ugye vannak akik, mi tudatosítjuk magunkban, hogy magyarok vagyunk Erdélyben, Romániában. Mások meg tudatosítani bennünk, hogy mi csak magyarul beszélő románok vagyunk. De hát ez egy vita tárgya lehet más szinten. Itt nem ilyen politikai vagy nemzetieskedő kérdésről van szó, mert... Az Isten országának szempontjából már régen eltűntek a határok is, eltűntek ezek a különbségek is. Krisztusban nincs ilyen vagy olyan, meg amolyan. Egyek vagyunk. Itt arról van szó, hogy van-e nekünk polgárjogunk a mennyben. Az Úr Jézus azt mondta, nem vagytok-e világból való. Ilyenkor mindig eszembe jut az egyik testvér, aki a tengerpartra ment üdülni, és amikor bementek a vendéglőbe, leültek egy asztalhoz, beszélgettek ott, és valaki meghallotta, hogy magyarul beszélnek. És akkor ő is oda kérezkedett, hogy ülhető is ehhez az asztalhoz? Hova valósiak tetszenek lenni? Hát a mi testvérünk jó alkalmat a bizonságtételre, azt válaszolta, mi nem vagyunk-e világból valók? Na hát honnan külf külföldiek vagy, honnan jöttek valamilyen repülőcsésze aljjal, a világűrből nem-e világból valók, hát hova valósiak lennének? Így van, e világban élünk, de nem vagyunk-e világból valók. Én kihívtalak titeket e világból. A világ szeretné azt, ami az övé, de mert én kihívtalak titeket e világból, azért gyűrölt titeket ez a világ. Mondja az Úr Jézus az ő tanítványairól. És ez érvényes az Isten országának polgáraira, általánosan, mindannyiunkra. Tudatosítanunk kell, hogy hová tartozunk. Mert... Péter Apostol azt mondja például, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hát ez a mi identitásunk. Ezek vagyunk mi. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. Ott tartanak minden, minket nyilván. Oda van beírva a nevünk. És ennek örülni tudunk, ahogy mondja a tanítványénak. Ne azon örüljetek, hogy az ördögök néktek engednek, hanem azon, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ahogy a 87. Zsoltár is mondja, hogy az Úr számon tartja Sionnak lakosait. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, imé filisztea és tíruskússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mindamaz ott született, és ő a felséges erősíti azt, az Úr beírván feljegyzi a népet. Ez ott született. És akik beleszülettek Isten országába, a felséges feljegyzi. Nyilvántartásba veszi. Tud róla. Ismeri az Úr az övét, álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Mózes egy alkalommal, bukás és lázadás után odaállott, félrevonult, és elkiáltotta magát, aki az Úré ide hozzám. És tudjuk, hogy mellé gyűltek a lévi fiai. Nem mindenki, nem volt mindenki az Úré már, de aki az Úré... Hát alatt húztak. Ki az óré Mint ahogy Kármel hegyén kiáltotta Illés, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a bál kövessétek azt. De ne keverjük össze. Világosan kell látni, hogy hová tartozunk, kik vagyunk. Ha pedig ezt már tudjuk. Mert... Az Úrnak adtuk az életünket, és meg tudjuk mondani, hogy mikortól kezdődött ez, hogy mi az Úréi lettünk. És énekeltük is az éneket, hogy én az övé, ő az enyém, én az övé. Ő megy elől, én követem, megvalom őt minden helyen, hozzátartozom, az övé vagyok. Ebből következik valami. Hát az, amit itt olvasunk a 27. verstől, hogy csak hogy... A Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Mert hát hallottunk mi olyanról, hogy hívőnek mondta magát, ilyen vagy olyan egyház tagjának, vagy hordozott egy nevet, de az élete nem igazolta azt, amit mondott. A beszédjéről nem lehetett észrevenni. A maga viseletéről nem lehetett leolvasni, hogy ő csak ugyan Krisztus követője, hogy ő Isten országának a polgára, mert nem élt ahhoz méltó életet. Jöttek keresztelő Jánoshoz is olyanok, akik nem voltak megtérve, vagy legalábbis az életükből nem látszott, az ellenkezője látszott. És azt mondta, teremjetek először megtéréshez illő gyümölcsöket, nem lehet addig megkeresztelni titeket. Nem jöhettek ide. Ne, és ám ne ámítsátok magatokat, hogy Ábrahám fiai vagytok, vagy így vagy úgy neveznek benneteket. Térjetek meg? Testvéreim, ha mi a mennyország polgárai vagyunk, akkor az életünkről ez meg kell látszódjék. És aki Isten országához tartozik, azt felismerik. Nem csak azért, mert ő megvallja, ahogy mondja Péter Apostól, hajlandó és kész számot adni a benne levő reménységről, bármikor, szelítséggel és félelemmel, hanem azért, mert ezt látszik, ez, ez leolvasható róla a beszédjéről, az öltözetéről, a viselkedéséről, a kapcsolatairól, a, ahogyan cselekszik, ami ahogyan ápolja a kapcsolatokat, és ahogyan éli az életét. A Krisztus evangéliumához méltóan. Nehémiásról olvassuk a hatodik részben, amikor ellenségei arra bíztatták, törbe akarták csalni, és arra bíztatták, fusson a templomba, bújjon el a templomba. Azt olvassuk ott a hatodik részben, hogy ő azt kérdezi, hogy Ilyen embernek, mint én vagyok. Illik-e futni? Ne gondoljuk azt, hogy valami beképzelt mondat ez, hogy mit gondol magáról, valami büszkeséget, magabiztosságot rejt magában ez a mondat. Nem. Ő csak őszintén számot vetett. Ő felmérte a helyzetét, a dolgokat, reálisan akarta látni, hogy aki én vagyok. Annak illik-e futni? Mi illik hozzám? Megtehetem-e ezt? Nem tehetem meg. Megértette, hogy ez nem az Úrtól van, és nem menekült a templomba, hogy mentse az életét. A Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, akár oda megyek, akár távol vagyok, Titokban történik, vagy nyilvánosan történik, bármilyen módon élitek az életeteket, az látszódjék rólatok, hogy Krisztushoz tartoztok. Mert az evangélium korszaka, a kegyelem korszaka nem jelent törvénytelenséget. Nem jelenti azt, hogy most már mindenki szabadon úgy éli az életét, mint ahogy említve volt itt, hogy, hogy a bírák korában hogy éltek. Mert hát nem volt király Izraelben, meg mindenki, amit jónak látotta maga szeme előtt, úgy cselekedett. Vannak emberek, akikről tudjuk, bűnös életet éltek, gonosz elvetemedett emberek voltak, de Isten őket utólírta a kegyelmével és megváltoztatta. A mennyország polgárai lettek, és megváltozott minden. Leolvasható az életükről is, bárki láthatja most már, hogy a régek elmúltak, újjá lett minden. Az evangéliumhoz méltó életet él. A múlt évben volt alkalmam egy konferencián részt venni, egy ébredési konferencián itt Debrecen mellett, a Dorkász-Centerben. Ott volt a Boros Lajos, aki hát 22 év börtönt kapott. Nagy részét le is töltötte mert hát, vagy hatszor volt börtönben már, addig is, fiatal korában, különféle rablásokért, aztán fegyverhez jutott, és mikor elítélték, akkor fegyveres rablásért, és emberölési kísérletért ítélték el. De ott a börtönben utolérte az Isten kegyelme, mert bizonyságot tett neki egy, egy raptársa, egy szemetes kuka mellett voltak, azt mondja, amikor ott beszélgettek, és bizonyságot tett neki, és beszélt az evangéliumról. És aztán jöttek az álmatlan éjszakák, amíg, amíg megharcolta, amíg elfogadta, amíg megadta magát, és megváltozott. Aztán ki is szabadult, mert némelyek azt mondták, hogy nem lesz abból semmi. De lett, mert ő csak ugyan megváltozott. A régiek elmúltak, és újá lett minden. Új életet kezdett Jézus Krisztusban, és már hívő életet élt bent a börtönben, és ahogy kiszabadult, hívő életet élt kint, és az Úrnak szolgál azóta. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan visejétek magatokat. Keresni először Isten országát és az ő igazságát, akiknek az elméjük megújult, az elműk megújulása által megváltoztak, és ehhez szabják magukat. És amint említettem, még van egy következő lépés is, és pedig az, hogy ha tudatosult benned, hogy a mennyországhoz tartozol, ha ahhoz méltó életet élsz, akkor még van egy lépés, és pedig az, hogy harcolj ennek az országnak a terjedéséért. Mert mit is mond itt Pál apostol? Azt mondja... viaskodván az evangélium hitéért, és meg nem félemlint semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jelen, pedig az üdvössége és ez az Istentől van, mert néktek adatott a kegyelem a Krisztusért nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem most szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Mert akik a mennyországhoz tartoznak, és ahhoz méltó életet élnek, azok nem karbatett kézzel várják, hogy ez az ország győzedelmeskedjen, és mások szívébe is ö, kiterjedjen, hanem ők harcolnak ezért. Ők munkálkodnak ezért, küzdenek ezért. Ez a hitnek szép harca, amelyre Timóteust is bíztatta az apostol. Mert ha nem érdekel téged, hogy mi történik Isten országával itt a földön, akkor félő, hogy nem tartozol hozzá. Amikor Pálapostól megtért, és bevezették Damaszkuszba, és aztán megjött a szeme világa, ő már attól kezdve hirdette a Krisztust. Halára is keresték, meg akarták ölni. Alig szabadult meg a kezük közül. Mert kezdte terjeszteni Isten országát, képviselni, hirdetni. Kezdett vállalni érte Terheket. Tehát az evangélium győzelméért viaskodni kell, azért a hitért, mely egyszer és mindenkor adatott a szenteknek. Azt mondja Judás apostol, tusakodjatok a hitért, mely egyszer adatott a szenteknek. Ez a tusakodás harcot jelent, viaskodás, küzdelmet jelent. Tennivalónk van. Nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érette. Az első három században, de főleg a második és a harmadik században, egészen Krisztus után 303-ig a kereszténységért nagyon nagy árat kellett fizetni, mert üldözve volt. Tűzzel, vassal írtották, megkövezték, keresztre feszítették, elégették, vadállatok elé dobták, megölték őket. Egyik császár kegyetlenebb volt a másiknál. Egészen, amíg Konstantin császár kiadta azt a tolerancia ediktumot. És a kereszténységet nem üldözték utána többé. De ma is megtörténik, meg hogy üldözik a keresztényeket. Hogy nagy árat kell fizetni érte. Van, ahol veszélyes kereszténynek lenni. És nem lehet Nyíltan bizonságot tenni a hitedről, mert az halálbüntetéssel jár. Ilyet nem tehetnek meg. És, és a kereszt hordozása nem egyformán nehéz mindenütt, de a keresztet mindenütt hordozni kell. Isten országát képviselni, terjeszteni minden mennyei állampolgár feladata. A zsidókhoz írt levélben a 11. részben azt olvassuk. Némelyek megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kinpróbát szenvedtek, szétfőrészeltettek, kardra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt béltóe világ, mert nyomorgattattak, gyötörtettek, kinpróbát szenvedtek. A menyország igazi polgárai voltak, voltak ezek, akikre érvényes az, amit az apostol itt mondott, hogy adat, adatot nekik, az a kegyelem, nem csak hogy higgyenek, hanem hogy szenvedjenek is a Krisztusért, és ezért az országért. Tehát, ha én csak a jogaimat követelem, vagy jogaimat hangoztatom Isten országában, nem vagyok igazi állampolgára menynek. vannak kötelességeim is. Feladataim is vannak. Nem mindegy, hogy hogyan vélekednek rólam, és ezzel együtt Isten országáról. Mi látható hirdetői, védelmezői, terjesztői, katonái kell legyünk az Isten országának. Testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Hitben járunk, nem látásban. Kérdés tehát, hogy odaállítottuk-e Isten országának szolgálatába az erőnket, a képességünket, az időnket, az életünket? Mert ha nem, akkor a polgárjogunk kérdőjelezhető meg. Pál Lapostól azt mondja, hogy ő úgy viaskodik, mint aki nem levegőt vagdos. És úgy fut, mint nem bizonytalan. Így teszünk mi is. Gedeon, amikor ment kicsin seregével a Midianiták ellen, ő már tudta, hogy győzni fognak. Isten nekik adja a győzelmet. Amikor Dávid indult gólját ellen, ő már tudta, hogy a győzelem az övé lesz. Nekünk is megvan ígérve. Felettébb győzedelmeskedünk azáltal, aki minket szeretett. Úgyhogy Tudatosítsd magadban, hogy hová tartozol. Élj Isten országához méltó életet, és harcolj annak győzelméért. Amen. Hajtsuk meg térdünket az Úr előtt, és most ezért fogunk imádkozni, akiket a Szent élek indít. Drága Jézusom, arra kérlek tégedet hogy tudatosítsad bennem mindenkább az, hogy a Te országodhoz tartozom, a te vezetésed, irányításod, törvényed, törvényed szerint él, kell éljek, járjak, a te evangéliumot szerinti él, hoz méltó életet, éljek a te neved dicsőtésére, gyalázatára tegyek a te nevednek, hanem dicsőségére és ezt látva mások is dicsőítsenek tégedet. Amen. Amen. Álladással köszönöm én is, mennyi édesatyám, kegyelmedet, mert gyakoroltál életem feled. Köszönöm, hogy kegyelmes voltál, megbocsátoztál, írgalmat szerint, és velem voltál. adok Uram, hogy nem vetettél el, amikor nem az evangélium, hát az méltóan éltem az életet. Köszönöm, Uram, hogy... Ma is ára szólítottál, hogy az igazítsam az életemet. Szeretném, vágyom Uram, adj el nékem előtt a Szentlélek által, hogy az evangéliumot méltóan éljem hátra lévő Egész házam népe el gyölekezetünk elég. Amen. Amen. Amen. atyám, magasztal a szeretetedét, kegyelmedét. Köszönöm, hogy hozzám is lehajolt el, és köszönöm, hogy tegyelmedből, gyermekedé fogadtál. Úgy kérlek nékém, hogy kocsát meg, amikor nem éltem akaratod szerint, és kérlek, tisztíts meg, újíts meg, és segíts, hogy jobban tudjak odafigyelni a te akaratodra. Kövesselek tégedet, és legyen kérdemutató az életet. Amen. Amen. Drága jó atyám, úgy tudjak imádkozni, kérlek tégedet, hogy adja erőt, hogy elnyerjem a polgárjogomot odafenn. Amen. Hálás vagyok azért, hogy Te megváltottál, hogy tudom biztosan, hogy ott van az én helyem, ott a mennyi a ennek megvan a váltsága, és tudom azt, hogy elvársz tőlem, hogy annak méltóképpen éljek, és tudom azt is, hogy még nincsen, a teljesen erőm és teljes időm oda a számban, a Te munkádban van, erre kérlek Téged, hogy fordítsam az én életemet, a munkámokat, az időben, és a munkától, szóval, ami nem, nem odavaló, azt vess és tedd a Te országot munkálásába. Erre kérlek Téged. Amen. Amen. Amen. Amen. Új Jézus, Krisztus hálát adok a mennyi állampolgárságért! Hálát adok neked azért, hogy a drága életem meg megszállni. szeretni ez az állampolgárságban méltóan, az evangéliumhoz méltóan ilyen és viselni magam. Fálj nekem, hogy minden jogszándékom ellenére, ez nem jöjön és nem sikerült. Kérlek, hogy, állt, hogy ezenünk, a szentelkedál nekem ehhez elődni, és segíts engem abban, hogy szolgáljam ezt az országot, és üzlet véletlen és terjesztem azt ámát. neked, hogy én eztem is lehajoltál, és megkegyelmeztél nekem. Köszönöm a bunda csánat örömmét, és köszönöm, Uram, hogy megyesülhetek hozzád, és a te segítségedre van szükségem, hogy hozzád méltó életet éljek. Ámen. Énekelők hithangé 201-es száménekét 201. Én törekszem, míg elérem az üdvösségem.